El, el poema es diu Roma i diu una, una citació a Francisco de Chevedo, que, que crec que ve al cas, i que diu, busques en Roma, a Roma en Roma, o oh peregrino, i en Roma misma, a Roma no la halles. Bé, el poema diu, en llore ben sovint aquelles tardes corrent cafeteries i taules de terrasses on la ciutat, bellíssima al ponent, se'ns oferia. Érem joves llavors, i posseguíem esa crueltat alegre que adjectiva. Els cossos, les astutes formes de la passió, les flors artificioses de València, la retòrica àurea de Ponent, es devenien emblemes, matèria de metàfores. Puntual antologia de clàusules d'estil per a un diàleg. Ens sabíem partíceps d'un espectacle etern. Ara, la teua veu és altra, o pot ser des la meua, més opaca i gastada, la que hi desentona. Estoicament ens ajuntem les tardes, algunes tardes, poques, a contemplar què passa per les taules i els versos del cap capdespres, com reposant un clàssic feixugament polsós, del mort de la cultura. I no diem que tanta cortesia és anacrònica i que tot això oxida més que no fa reviure, i que anem fent-nos vells d'una manera lenta, imprevista i tenaç, a l'estil de Quevedo, un estil que llavors ens semblava pretèrit, una marca metàfora remota. Oh, Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. Perdurarás en capvespres i rostres, fugaz i eterna, Roma. Ja no ets nostre.